Takže hola hola, já jsem se já vás vítám tajte Taita vydat ze hry Minecraft. Dneska zahrajeme, víte co? Sám nevím. Díky cápku. Díky. Věci co si zahrajeme jsou, jsou Tak, let's go. Zapomněte dát like a odběr, protože tajta videa se nedělají sami, a nakonec jsem zjistil, že jenom 20% z vás, co se má videa, mají doopravdy odběr. Měli by se dát doopravdý odběr, protože s tím přístupem jsme už měli 100 odběratelů. Máme Pokémon mapu, dobře, Děkuji vám hrozně moc. A všimli, video je bez webky. Proč? Um, nemám tak nějak chuť se ukazovat, protože vypadám hrozně. Teď jsem byl hrozně dlouho doma, takže vypadám jak oslík. Takže tak asi. Trošku se představíme blíž. A chtěl by to nějaký nástroj, jako by. Ne, že nehledáme, se APK tak, tam jenom na item trošku. Pojď, skoč si. Ta, Ca capek je na... No, no, no. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Proč, proč klikám rukou? Ok, to je klikám přiště rukou a jsem Nevadí, mohlo to dopadnout líp, kdybych neklikal rukou. Ničem jiným, protože jsem tam dal kombo na chvilku. Capek nevěděl jak. Vlastně ani já nevěděl jak. Zase Pokémon? Vážně? Já už tu mapu jak úplně nevibuju a moc se mi nelíbí jako, taková, nemozeska. nelíbí se mi. Ok, fucking, ne, kurňa, ne. No tak, asi nejsem úplně nejlepší typov hráče. A ju tak! Yupi, mapa, tady to je hobby, ne, hobby? Ale věc, co tak, takže tam nedoskočím. Tady cápek, nic se bude tušit. čas asi říkám, proč sakra ty hry když mi tak nejdou. Zase blbej spawn, proč, proč já jsem komu virili udělal? To je ten nejhorší spawn na tej té mapě. Fuck. Jdeme sem. Teď ten sapk neví, neví, on neví, on neví, on neví. Tak budem hodný a necháme ho. Ano! Tak si dal kill. Prosím potlesk, děkuji, já vím, jsem legenda. A i když jsem natáčel jedno video, tak jsem měl další. Co peko, mě zase neví. Tady ty hráči jsou úplně, úplně blbý. Oni vůbec neví. Oh fuck, tak tady to nebyl dobrý nápad. <laughs> tady ten byl trošku OP. Cměl železnej, co? Když mě tak rychle sundal. Stones, Ježíši, to je mapa. Na zajitom kanále tak známá, hochu. Ach jo. To je taky zase. Pane Bože. Ach, jo. Tak dobře, zasloužil si z toho chápře. Tady je cápek. Tak k němu postavit, ale. Tak a teď cápek dostal bídu. Tak a teď jsme samci, chábři. Teď jsme samci, máme dva kily. Já myslím, že bychom to mohli zkusit vyhrát. Já si věřím, já jsem dobré jako. Ufak, uh, tak teď to bude nějaký upocenec. Cápkovic bylo jedno hápko, abyste to moc dobře viděli. Já bych zase volal Stone, ona není tak špatná, jako jak jsem si vyzkoušel. Ty FPSka se mi velmi labůžňují. Tak, sníme si jedno jablíčko. Tak, a teď by to chtělo jako by meč jít Kurva, kurva. Ne. Jak to? Ale, teď se mi moc nelíbí. Uf, fuck. Díky. Chápři mě zachránili. OK, oni mě ještě nechaj. No tak, to jsou matláci. A ani jeden asi ani nepřežil. Uh takový kousek a měl bych ho. Škoda. Ach, já jsem taková lopata. Napište mi do komentáře, jestli byste chtěli něco jako montáž ze Skywars, takže bych to fakt prostě pustil záznam klidně i na dvě hodiny, aby to byla fakt montáž Napište do komentáře, jestli máte o tohleto zájem Ale my jdeme zase rozbít prostě všichni Všetci Všechny, Dáme to cápka hned Ale tady teď super nějaký upocenci prostě Pokémon Pokémon Já chci být ten nejlepší a jejich sílu znát Pokémon! Oh fuck, ouf. Oh. Sračka. Ach jo. Občas říkám, proč jsem tak špatnej. Holcám sám to občas nemím. Tak zase Pokémon, hajo, jo, milujeme tu mapu, víme, co tady vždycky stane. O ty to je OP. Bloky, Frostblot už byla, takže OK, takže nemá cenu to tady teď nějak jako počítat, tady cápek vypadá docela s velkým pingem. Jak to? Oni jsou takový hexy, prostě pojebaný. Ach jo, OK, zde mi zase rozbít nějak ty cápky tady. Jde mi ukázat, že vexin no, se není za tak špatný jako jo. Jako dá se to jako, není legenda ale, není ani lopata. tady cápek dostal trošku. Wait, z týváků, který mějte rozum, haló, jste hodný. Kurva vám to odbešel, no tak to je v pizděcu. Oh fuck, on po mně něco hází, ale já nemám meč a za tohledu ještě nedostal meč. Haló? Ah! Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, My poslední čtyři a oni jdou za mnou. A jo, vidíte to? Ne! Jo! Počkej, byl jsem to fakt já. Jo! Pane bože! Jo, pane bože. Je. Vidíte to, já byl druhý. Tady to si sem vklipnu na miniaturu. A doufám, že se to kratší video líbilo. Chtěl jsem něco natočit, protože ten nejsem úplně fit. Abych vám poděkoval za to, jak nám to teď krásně roste tady ten kanál. Rozhodně. Uh... Nebojte se, nepřijdete o tady ten normální content, kde je prostě přehypovaný. Uh, jenom si dám takovou menší pauzu, protože jsem nemocný. Teď jsem byl týden úplně mimo, takže doufám, že to je dovedlo. Přište likem, neběrem, sdílíte to a ciao, čau. čau.